السلام علیکم تمام دوستوں کو جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کو بہت بہت شکریہ اور نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں ہمارے اس نئے چینل کو آپ لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سبسکرائب کر سکیں اور اپنی گیم کو زیادہ بہتر بنا سکیں ان روٹینز کو دیکھ کر تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے سبسکرائب کیا چینل کو دوستوں آپ سب کے سامنے پیش ہے چھ آکڑوں کی روٹین جس میں سے اب تک تو فرسٹ آکڑا چل رہا ہے فرسٹ سیکنڈ آکڑوں کی روٹین ہے آپ سب دوستوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں دوستوں یہ روٹین جو آپ سب دوستوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں چھ آکڑوں کی روٹین ہے ابھی تک انبریک ہے باسٹھ چھیانوے سے اسٹارٹ ہوئی تھی روٹین آپ کے سامنے ہے باسٹھ چھیانوے یعنی کہ پی سی کو نائن ایٹ سیون اٹھانوے سات سے ضرب دیں گے ایک دفعہ برابر کریں گے تو جو پہلے تین آنکڑے نکلیں گے وہی ہوں گے فسٹ سیکنڈ अब इसमें 62, 16, 15, 26, 41 और 51 26 फर्स्ट में पास हुआ उसके बाद 26, 43 उसको अठानवे सात से ज़रब दी एक दफ़ा बराबर किया तो छब्बीस जीरो छियासी चार फर्स्ट सेकंड आंकड़े बने इसमें 26, 62, ज़ीरो आठ اور اسی چونسٹھ چھیالیس زیرو آٹھ فسٹ میں پاس ہو گیا زیرو آٹھ کے بعد اٹھاون چوبیس ذرب اٹھانوے سات ستاون اڑتالیس اٹھائیس فسٹ سیکنڈ آنکڑے بنے اس میں ستاون پچہتر چوراسی اور اٹھائیس بیاسی فسٹ میں اٹھائیس پاس ہو گیا اس کے بعد اٹھائیس اڑسٹھ زرب اٹھانوے سات اٹھائیس تیس اکہتر فسٹ سیکنڈ آکڑے بنتے ہیں اس میں اٹھائیس بیاسی تیس زیرو تین اکہتر اور سترہ کے دوستوں اس میں گیم فرسٹ میں آئے یا سیکنڈ میں آئے کوئی بھی آنکڑا آپ اپنے آنکڑوں سے میچ کریں اسی حساب سے اپنی گیم کو فائنل کریں روٹین اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ نئے نئے دوست جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ سکیں دوستوں اس کے علاوہ فائنل گیم کے لیے رابطہ کریں فون نمبر ویڈیو میں دیا گیا ہے حساب کتاب کا پیپر انشاءاللہ شاء چاند رات کو فیس بک پہ اپلوڈ ہو جائے گا وہ بھی ضرور دیکھیے گا اپنی دواؤں میں یاد رکھیے گا آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو دوست ویڈیو کو لائک اور شیئر کر چکے ہیں ان کا بہت شکریہ تھینک یو جن دوستوں نے ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تھینک یو سو مچ اللہ حافظ